اكثر من محطه راح تقولكم بيها الرساله الاولى راح تكون شبه رساله انسانيه نصيحه او حضره ترجيه باذانك من تعوفه وتتركب الليل محد غيرك يعوض مكانك انت لسها صدق باحلامها اطفال الأمان الفراغ اللي بيها بس لبس حنانك انت بس ها صدق باحلام واطفال حلقه بصبع باصبع رائده تصير الفراغ اللي بيها ين حنانك تعتبرك هوى ومستقبل وبيت وفارس قلب واستقرار وامانه نصيحه وحكمه ترجيه باذانك من توجعك من تبدي تعشقها نفسها تريد توقف من تبارك طفله الطفله وتنجيلها تزعل حنينه تغور عقلك بالكبرياء روح تعالي الحلوه كلها تريد تشهد تغار عليك شي عن البنات صحاب عقلها كبير نار الغيره تحرك بالك يمهم تنهضم بنتك هاي يبوها تريدها كلها وهذا من حقها انا اطلب الهدوء من اللي موجودين بالقاعه وخصوصا اللي بخير المحطه الثانيه أنا ما بطلع عليكم بس شوفكم باقيين، إذا تريدون تفاعل ما عندي مشكلة، أنا أتفاعل <تصفيق> معي، تفاعل زين، مرة الأساتذة، أنا طبعاً أخجل إني أطلع قدام الأساتذة الأشياء الرسمية. مرة تصفي وكل شيء سولف بي وخطوة ستة ونطفت رجلية ما بين أقاطع فيها إنه الطلاب ما بين أقلس وأسكت وشعلية مطالبة مو طالبة وما كأنها أي بنية بني بس أحلى شيء موجود بالكلية، هني أنا اللي هني أنا القسمش ولي ما شونك يعني حلوين بيتش وماصين بدونك على الأقل يمش قادرين يحاجوش مو مثل حصل علي يقول شلونك أنت امتحان وأنا طالب كستان ونفخ قلبي شل حلي عيونك هني أنا القسمش ولي ما شونك حلوين بيتش وماصين بدونك على الأقل يمش قادرين يحاجوش مو مثل حصل علي يقول شلونك أنت امتحان وانا طالب كسلان كونت اقرب قلبك يلا حل عيونك امنيتي صالح امنيتي <تصفيق> انت مو امنيتك كلك <كنا> <تصفيق> صالح امنيتي بس ولا اعرف بنفس الوقت مانع بشر يوصلها لا جاي مشي ولا مو الدنيا شان خلوني هنج وباجر الله يحلها فالمره قالوا باجي بذاك اليوم خليت حتى استاذي يعتذر لها قالوا لي بالابتسامه قالوا لي تلعب قلت مو تربيت ما عندي أعرض اعرق وصوفه ومنتقب كليتي آه قالوا لي تلعب قلت مو تربيتي قالوا لي اتركها وقلت عافيتي اجمع بشر بس يمه ما عندي وصوفه اعرق وصوف ومنتقب كليتي انا آه من بعيد واتعثر هيك إيه. شلون تصالحها بعم سبيليتي؟ قررت اصالحها قررت اصالحها قررت اصالحها بحنيني وحبك وما صاح فعرفت امتحان واحد يا ريت ما وصله ظهر ما جمه نبتة أنا متراقبين قيد دكتور ما وقد يخطبها دكتور ما سلوا يخطبها رضت في شايب ويتالي رجع شاب وحسن النظام وبقلب رجع شب السواد السابق شعر رجع شيب على قد ما باقي قديتوا والله الله اسمع معكم الجواب وكت الله الضرب تسألني عنك تخلى الغرور لما تدرش كثر مضيع وجه منك شوف الوجوه عرف والحلوه شكثر شايل لك وما شايل عليك جروح استغربا من بابا عنك يلم بتعد عني ابتعد اشتغل هم ذكرياتك كل شيء شبهك يبكييني مرات حتى اليوم بعدك يوجعن عبثتك والقصايد صفناتك نسني شلت لك زين وانت بكل شمو زين مليت عيونك ومليت مني شايف من تبارك وانت للسدرار لا عدت الموسيقى مال شايف من تبارك وانت للسدرار واسمن بيك لونك والأرم يحتار وانت منك وانت بعدك حار شي برد براحي مش شايف من تلل انتحت في الحسن وتشبر دمعك تضيع اخبار <أخوة> بس تتمنى لو قبره بلدك نفس تاوي دفنك شايف شايف من تقل الله عوض يعني الراح وقلبك حتشي بس انت صوتك من تقدر شلمتك والجرح يلاح تخيل تابوتك من دونك. شايف من تسالك امك شنو لك وتقلها تقولهم هنيالك يا بني العشق مرات شتالك مسألة صعبة بوطن حضن امك ومدعوس بالغلطة مسكينة امك بس نور. شايف من يقول لك رايح تتزوج وتطفى الدنيا بيك ودمعتك تنهج القاعد تحسها مرجوحه على مقنعرج وتقول لضيمك يستأسر شايف من تعوفه وتقعد من النوم ورمان الحجي قاضيه بيك يصون من ما بيك تحكي شلون بيك تقوم يقاتل صوتك هسا <تصفيق> شفت هذا الصاير ابن قريبي شفته يصير الغالي اللي على ساعه وصار لا غالي الله يغسلك كون نفس الوجع من بعيد تكون تشوفني وتنكسر وتتمنى ترجع لي بخساره وطن وانا على قد إيه شلونك ومنتصر اخي امشي داقين وانزل درني وانزل بوجه بس لا زحمه تصور اي لا ما تقدر شنطه في الكاميرا تقول تخبط يقاتلوا فيك حتى الهوى احتار بس تط وجهك وين من ماكو شي سؤال الله زين زين زين اخيرا اخيرا اسف للابتسامه يعني تقول دوما عودت قارب والله العظيم اسف ده دوما عود قارب حيل تقارب ومفعم الحاجه شويه قطر صارونا <تصفيق>